السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع مساحة 250 متر دور و2 اسانسير مدخل شيك التفاصيل والسعر هتلاقوها اسفل الفيديو على شارع الشهاب الرئيسي هنتفرج الاول على حمام الضيوف. دي مساحة الريسبشن ريسبشن بسم الله ما شاء الله كبير عمرة حديثة وعلى الشارع توظيف وتكييفات زبليت هنخش نشوف طبعا كلها معمولة جبسون بورد دي اول غرفه ميزا ان الغرف كلها على الشارع تكييفات سبليت وبلكونه نرجع لطرق التوزيع نخش على يدنا اليمين نلاقي مطبخ الارضيه طبعا كلها معموله بورسلين والاسقف كلها جبسون بورد معمول فيها طبعا شغل ديكورات بعد كده بنخش للغرفة التانية بعد كده بنلاقي الحمام اللي بيخدم الغرفتين بعد كده بنلاقي الغرفة المستر طبعا شايفين التشطيب وميزه ان هي مش مجروحه بنلاقي بعد كده حمام الماستر اتمنى لو الفيديو عجبكم لا تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لهم بالاداء الناس اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم تزوروا مننا كل جديد في عالم العقارات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته